Загинув рятуючи побратимів. У Хмельницькому провели в останній путь нацгвардійця Андрія Бахтова, котрий пройшов і Ловайський котел. На Хмельниччині фіксують збільшення захворюваності на COVID-19, наскільки лікарні області заповнені хворими з коронавірусом. Хочуть очного навчання, скільки шкіл Хмельницької тергромади нині викладають виключно онлайн і чи є перспектива, що діти підуть до школи? До ритуальної служби прощатися 47-річним молодшим сержантом Нацгвардії Андрієм Бахтовим сходяться та з'їжджаються його друзі, колеги і бойові побратими. Андрій розповідає, в 2004 і з нині загиблим служили в одному підрозділі миротворчої місії ООН в Косово, а коли почалася російсько-українська війна, сформували добровольчий батальйон. Я приїхав з Миколаєва, де зараз так само виконую обов'язки по захисту нашої країни для того, щоб провести в останній путь свого друга насамперед, бойового побратима. Я був командиром добровольчого батальйону «Миротворець», в якому Андрій Бахтов був моїм заступником. Андрій був не тільки моєю правою рукою, але й душею підрозділу. За його словами, Андрій Бахтов мав позивний тихий. Каже, на фронті псевдо дають завдачу бійця. Через врівноваженість. Він дуже вмів собою володіти в будь-якій стресовій ситуації. І зрозуміло, що досвід «Миротворчої місії» допоміг йому бути людину, яка вміє контролювати емоції. Андрій Бахту розповідає Гокума, волонтерка Аліна Москалюк був живучим. Він був в складі батальйона «Миротворець», прийшов в Іловайський котел, вийшов з Іловайського котла. Він теж вийшов з Дебальцівського котла. Після Іловацького котла в нього згоріли всі документи, бронікво все згоріло. Аліна розповідає, як тільки Андрій відновив документи, одразу подався на фронт. У поліції каже, дослужився до звання підполковника. На фронті воював у званні молодшого сержанта і не переймався цим, бо був командиром. Карісникевта, як, як яким званням тебе беруть, якщо ти йдеш захищати свою батьківщину. Те загиблого Микола Хаверко каже, його донька, вдова загиблого, не переконувала чоловіка залишатися вдома. Знала, що не переконає. Казала, що бережи себе. Тебе дітки, троє дітей загинув, бо він спасав а, своїх починених. Його трота вся приїхала сюди, якою він командував. А бійці його самі вибрали командиром роти. За його словами, зять був гарним поліцейським, служив у підрозділах Беркуту, потім в АТО, а від початку повномасштабної фази війни служив у Гостомолі, Ірпіні, далі на Сході, загинув молодший сержант на Донеччині. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 7 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 50 тисяч 610 російських військових. Противник втратив 2097 танків та 4520 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1194 артилерійські системи, 300 реактивних систем залпового вогню та 156 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 237 літаків, 880 безпілотних літаків, апаратів 208 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 3320 одиниць, спеціальної техніки 109 одиниць. За 196 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 214 крилатих ракет. У шість разів на Хмельниччині фіксують збільшення захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич. За його словами, госпіталізація також зросла. Зараз в стаціонарі доходяться 200 осіб, 85 в лікарні зараз, 26 в Дунайці, 31 в камяць 8 в Хмельницькій міській лікарні. Усі вони не щеплені, а так, хворі щеплені, але їх дуже маленький відсоток. Ну, не не такий маленький, 37 відсоток, але вони всі переносять. 34 за тиждень, але вони всі йдуть в легкій і середній формі. Вони госпіталізації переважно не потребують. Постанови 1236. Ви знаєте, хочу нагадати, що продовжені в державі карантинні заходи до 31 грудня 2022 року, але в зв'язку з введенням військового стану воєнного стану в державі ці заходи носять рекомендаційний характер. 86 хворих з коронавірусною хворобою наразі перебуває на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це в мо розповіла завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Вікторія Леньга. За її словами, кількість хворих на COVID-19 зросла в третці. 68-річну хмельничанку Раїсу Возну сьогодні виписують з інфекційної лікарні, де вона лікувалася від COVID. -19. Жінка каже, вона не вакцинована. Я поступила сюди з високою температурою, діарея, блювота, і перед тим, як три дні була тоже домать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 Також, в основному, це йдуть бустерні дози. Департамент охорони здоров'я зв'язувався з Міністерством охорони здоров'я, і нам обіцяють, в середині вересня, що ми отримуємо достатню кількість вакцини Pfizer. І в нас є достатній кількісті вакцина Коронавак. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.